Готують, обіди подають, а також прибирають і миють посуд за відвідувачами, працівники і учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти, каже його директорка Євеліна Царьова. Каже, за час повномасштабного вторгнення приготували 87 тисяч 235 безкоштовних обідів. В перші місяці війни обслуговування відбувалося цілодобово. В день було біля 800 тисяч чоловік. З травня місяця перейшли тільки на денний графік і в, день в середньому 800-700. В меню завжди перша і друга страви, каже майстриня виробничого навчання центру Людмила Коваленко. Сьогодні у нас суп з рисовою крупою, обов'язково в нас напої, сьогодні у нас компоти з сухофруктів і свіжих овочів. Обов'язково завжди гарніри, тобто ми готуємо каші, макарони відварні, картоплю тушковану, сьогодні у нас каша булгур. І до неї, дивлячись з наявності, які в нас є продукти. Тушкуємо м'ясо, яловичину, свинину, курку, є сосиски. Сьогодні в нас тушкована яловичина. Допомагаємо нашим майстриням і проходимо практику, каже учениця Центру професійно-технічного освіти сфери послуг Арина Чацба. Проходжу практику вже тут а місяць, допомагаю на кухні, приготувати та викладати перші, другі страви та гарніри. Я з 9 по 4 години тут знаходжусь. Учениця Центру профтехосвіті Сніжана Білоку розповідає, у її обов'язки входить обслуговування клієнтів. В питаємося, скільки порцій. Йдемо, беремо порції, перші страви, другі і виносимо до людей. Посуд, коли вже люди поїли, ми прийшли, зібрали посуд і занесли на миль.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 За словами Евіліни Царьової, працівники Хмельницького центру профтехосвіти у закладі для наняття комплексних обідів працюють з 8 ранку до 6 вечора, а потроє 5 чоловік. Продукти харчування надають волонтери. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.